Ось тут, на правому березі Дніпра, неподалік Лисої Гори, облаштували знімальний майданчик київські телевізійники 35 років тому. Творчий процес тривав протягом трьох тижнів – з кінця травня і до середини червня 1986 року. Крім професійних акторів, їх до Лисогірки приїхало не більше десятка, долучили місцевих жителів. На світлинах тих часів Дмитро Христенко показує своїх батька і дядька у ролі козаків. Каже, візажисти підстригли їх під запорожців, а козацьке вбрання, штани і вишиванки взяли з родинних скринь. Це мій батько, а це дядько. А на цій – ось дядько, це я, а це батько. Там, де дорога, ось туди нас перевозили річкою на човнах. Висаджували, нібито ми приїхали з-за Дунаю. Нам платили тоді по 5 карбованців. А коли катери йшли Дніпром, кидали димові шашки, щоб їх не було видно. Ще діти допомагали будувати курені. Тобто створили тут маленьке місто. «Основні зйомки були там. Там і хор стояв, тут і лодки приставали, які опливали е, лису гору. Так? Ось тут стояв млин, ну як, як млин, стовби поставили дерев'яні, а на нього із ткані намальований млин був. Оце все було. І саме звідси селя, отут люди теж бігли е, значить, до, до лодок, оце все тут отут знімалося. Деякий реманент артистам надали місцеві жителі для мізансцени повернення козаків з-за Дунаю до рідної України. Рибалки з рибогосподарства Дніпро підігнали 12 човнів. В білі взяли два баркаси старих рибацьких, їх розпиляли. і з двох зробили, як чайка да. рибацька була. Це, це я знаю, що діяли. Да. Ось тут внизу, внизу, значить, сідали в лодки дітвора, і було так: в кожній лодці була кожна родина. Там діти були хто. Хто віз, значить, рогач, хто віз, наприклад, макитру, хто ще щось віз, да? по 5-7 дітей було в кожній лодці. І так вони і плели брали участь Лисогорці в музичній частині телевистави. співали в оперному хорі, що складався з 70-80 самодіяльних артистів. Тоді у селі працювала філія Біленьківської дитячої музичної школи, і відвідували 40 дітей. Були серед них і вокалісти. Співали у хорі донька до доярка Лідії Стоянової та інженера Юрія Чайдукова. Поприїжджали, позабирали дітей. Навіщо? Ми спросили, навіщо дітей, будемо кіно знімати. І повели їх усіх до Дніпра за конюшню туди, да? і там наші діти знімалися. Меншу мою не брали Яну, бо вона ще менша була одних, а старша там. І співали вони, вона мене взагалі співає. Наташа і Женя, їх підстригли всіх, поміняли прически. Побачили донюк, донюк да? дітей всіх, да. вони так були загриміровані, що... Ну, Носерош своїх, то ми того знаємо. А Зіна є наша, ну, Тимошенкова Зіна, а скільки в нас, а Лісогорща вже, а Тамара Воропаєва, а всі, які півуні були в нас. Все село там, все село було. В панограмі це, це ну, все було так. записано. Да, да, да. Люди співали наші, розумієте? Да. І коли було, як виходить, що сьогодні будуть співати. Хлопці футбол грають, да? а дівчата ходять по селу і вчать ці слова, пісні, да? і кричать хлопці, ви слова вивчили чи не вивчили? Ну а хлопці, як хлопці, футбол грають на стадіоні. А потім всі зібралися і ті, як заспівали, та боже мій. Артистів та знімальну групу на три тижні заселили у сільському дитсадку. Частина гостей розмістилася в готелі у Запоріжжі. І щодня приїздила до Лисогірки на зйомки. Коли вони виїжджали, автобуси були ось тут у нас, шикувалися. Сідали і головна героїня фільму, Одарка, вона ще в автобусі починала співати і співала так файно, що діти не могли стояти, спочинували. Анатолій Салав'яненко тут був. Український оперний співак Анатолій Солов'яненко не був задіяний у кадрі. Виконував за кадром сольну партію одного з головних героїв – Андрія. У Запорізькому краї пробув три дні, каже Петро Кралів. Споглядав краєвиди, спілкувався з людьми, надихався на творчість. По завершенні знімального процесу краяни пригостили киян Білянською Юшкою. Рибаки згодні, щоб тільки і їх зняли, не треба гроші. Так вони їм зробили таку юшку побілянську. Що це юшка по білянській? Це зразу варять дрібну рибу, потім туди кидають 3-4 петуха, а потім вже хороша риба, класна риба, розумієте? І вже можна випити 600 800 грам і не в одному глазу. Телеоперу «Запорожець за Дунаєм» режисер студії «Укртелефільм» Юрій Соярко розпочинав знімати у Києві. Але через аварію на Чорнобильській атомній станції зйомки вирішили продовжити як надалі звідти. Ця телеверсія – одна з постановок першої української опери, яку створив композитор Семен Гулак-Артемовський. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.